كورونا ونحن في بيوتنا كورونا يا كورونا لن تنال من عزمنا فديارنا معبر نصرنا وحفظنا في نظافه ايادينا اتركوه وحيدا يتسكع سيخنقه فراغ الشوارع ويمتص فيها رحيق الاحتضار تلددوا في بيوتكم نشوه الاخبار ونستنشق كلنا عبير الانتصار ويتلقى جندنا عون المنان الغفار ويقتات من ثمرات العالم المغوار غدا ستعلو في سمائنا فتائل الأنوار غدا سنغسل وجوهنا وأقدامنا فقد فاضت روافل الابتهاج وعم ولله الحمد نسيم الانفراج